هل الطيب و المعروف و الفازعه الحيان و ما بال بيوت الصم ابعد حامل ميدان و تراك بابيات شعرنا حم مدن وجرال لحن ببيات شعرين حماسي هلا مرحبا مليون بالاهل وظيفان عدد تلح بروق في باطن وسمي على الهيلة الاشقر والدسم أزرق الدخان يا قد خان يحل مره المدى انتهى العرب من بطشها ساعه <تصفيق> هوالك رجال العز للطايله عنوان سلاطين مسيرتهم على العز مبنيه بعرسك يا يونس تفرح الحفر وبك تزدان وتذهب ضيوفك واللي شرا